В війни дуже важливо концентруватися на сьогодні. Вся біль існує в майбутньому. Минуле вже не так болить. На відміну від усвідомлення втраченого майбутнього, втрачених шансів, обставин, ситуацій, які ми не змогли реалізувати, тому що почалась війна, Деякі люди навіть думають, що у них немає майбутнього до настання перемоги. Але суть полягає в тому, що у війні не можна жити майбутнім, і минулим також. Лише теперішнім. Так, наче завтра і не існує, а тим паче рік. Тому що в нас змінились обставини, ми не можемо робити вигляд, наче нічого не відбувається. І, звичайно, нам потрібно бути гнучкими до цих обставин. У нас змінюються обставини, у нас змінюється фокус, у нас змінюється режим життя. Тому що навіть зараз ніхто не може бути певним, як ми проведемо наш сьогоднішній ранок. Ми його проведемо в квартирі, в будинку, чи ми його проведемо в метро. Але так як ми не знаємо, що буде завтра, ми аж ніяк не можемо прогнозувати, що завтра буде гірше, тому що ми не знаємо, як буде. Проживаємо сьогоднішній день як історію від початку до кінця. Не плануємо на рік вперед, навіть туди не заглядаємо. Концентрація на сьогоднішніх задачах. Виконав, поставив галочку, ліг спати… Виконав, поставив галочку, подякував за день і ліг спати з надією і вірою, що завтрашній день наступить для нас і ми матимемо можливість реалізувати наступні плани. Після перемоги, дай Боже кожному зрозуміти, що ось цей режим життя фокусування на сьогодні насправді найбільш реальний, тому що військовий час нам показує, що в житті немає нічого стабільного. Орієнтація на сьогодні. Не на вчора, не на завтра, не на рік вперед, не на після перемоги. Орієнтація на сьогодні і є найбільш життєствердною.